Я ночі почув тривогу, вирішив ну, вікна відкрити, думаю, ну, як завжди. Відкриваю вікно і оце дивлюся, яка спишка перша була, дуже не така, а друга дуже сильно. Я дуже перепугався, і жінку наче збирати з дитиною. Ми зібрали, ну, потім тривога закінчилась і ми вирішили переждати ну, на вулиці. У ну, машині сиділи, ждали. Ну, Ми дуже злякалися, тому що у наших сусідів вікна погибувало. Ну, достало звуковолона, де в когось відкрило, а в когось воно ну, висипалося.